Так, бронедвері моноліт захистять вашу домівку від несанкціонованого вторгнення. У нас на каналі ціла купа відео на цю тему, за це відповідаємо ми. А як такі двері будуть виглядати, залежить тільки від вас. На ваш вибір є широкий каталог матеріалів, кольорів та текстур. А в випадку особливого, авторського підходу до оздоблення, ми пропонуємо не менш особливий підхід до кожного виробу. Оздоблення з дерева, скла, каменю, декоративна ковка. Все, що тільки може війти в дизайн-проект, ми впевнено реалізуємо. А для захисту особливо цінних речей пропонуємо фірмовий надміцний сейф-моноліт, що може бути виготовлений під будь-який розмір. Матиме кріплення до підлоги чи стіни, і найголовніше, чудово впишеться в будь-який інтер'єр, бо він буде виготовлений по дизайнерському проєкту. Про надвері та сейф-моноліт. Звертайтесь до професіоналів та обирайте найкраще.